מגחוק התנועה הראשון של ניוטון אומר לנו כגוף במנוחה במנוחה, במהירות הקבועה ימשיך לנוע במהירות הקבועה, אלא אם כן הוא על ידי סוג של כוח שקול. דרך נוספת לומר, זאת היא כגוף הנע במהירות קבועה ימשיך לנוע באותה המהירות הקבועה, אלא אם כן יושפע מכוח שקול. בגלל שמשפעת זה באמת כולל בתוכו את המצב של הגוף הנמצא במנוחה. פשוט זה המצב ב המהירות הקבועה שווה ל 0 אז חוק התנועה הראשון של ניוטון יא속 במאירות הכובעה שלו הוא פשוט תיי 0 והגוף ישמור על המאירות הכובעה שלו אלא אם כן הוא יושפע מכוח שכול שיופעל עליו מצב זה מוביל לשאלה תבئית איך ישפיע איך ישפיע כוח השקול על המאירות הכובעה או איך הוא ישפיע על מצבו של הגוף למעשה זה מה שחוקה של ניוטון אמר חוק התנועה השני של ניוטון חוק התנועה השני של ניוטון זה הנוسه שלנו הוא, הוא בעצם המפורסם מכולם. יש כל מיני סוגים של מפורסמים, אבל זה לא המקום לבחור מועדפים, אבל החוק זה נותן לנו את הנוסחה המפורסמת, כוח שווה למסה כפול תאוצה. תאוצה היא גודל וקטורי, וכוח הוא גודל וקטורי. מה זה בעצם אומר לנו? אנחנו אומרים שאם אנחנו מפעילים כוח, הוא לשנות את המהירות הקבועה. אבל כיצד הוא ישנה את המהירות הקבועה? נניח יש לנו כאן סלע והוא לו בחלל. החוק השני של ניוטון אומר לנו שזה נחמד למדי כי חוקי היקום, או לפחות בתפיסה הקלאסית, לפני שאיינש נראה לנו את חוקי היקום, למעשה עוסקים במתמטיקה פשוטה. מה הם אומרים לנו? כוח שקול... אם תפעילו כוח שקול נאמר על צד זה של הגוף, ואנחנו מדברים על כוח שקול, היות ואם נפעיל את שני הכוחות, זה יתבטל ונקבל למעשה כוח שקול שווה ל-0, ואז הגוף לא ישנה כלל את שלו. אז אם יש כוח שקול המופעל על צד אחד של הגוף, אז נקבל כוח תאוצה שקולה שתפעל לאותו כיוון, תפעל לאותו כיוון, ומה שאומר חוק התנועה השני של ניוטון, הוא כי התאוצה תהיה יחסית למידת הכוח שיופעל, או שהכוח המופעל יחסי לתאוצה. הקבוע של היחס נובע מתוך הקבוע בו עליכם לכפול את התאוצה כדי לקבל את הכוח, או הקבוע בו עליכם לחלק את הכוח כדי לקבל את התאוצה, והוא נקרא מסע. העצם הזה הוא המסע. בשיעור עתידי נעסוק בנושא הזה, אבל שימו לב לא להתבלבל בין מסע למשקל. אנחנו מבטחים שיעור שלם על זה, על בין מסה למשקל. אבל עכשיו נגיד, מסה מודדת את כמות החומר בגוף, וכפי שנראה בשיעור הרלוונטי, יש עוד כמה דברים שלא נהוג לכנות אותם חומר, אבל יש להם מסה, אבל נשאר בתחום הקלאסי, או לפחות בנושאי הפיזיקה הבסיסיים. אתם בעצם יכולים לדמיין כמה חומר יש כאן. המשקל, כפי שאני ללמד בשיעור המתאים, הוא כמה חומר נמשך מטה על ידי כוח המשיכה. כן? המשקל הוא כוח. אומרת לכם כמה חומר יש לכם. עכשיו, הנוסחה הזאת ממש ברורה. באמת שהיא ברורה. כי היינו חיים ביקום, בו הכוח שווה למסה בריבוע, כפול התאוצה, או כפול שורש ריבועי של התאוצה. זה הופך כל המתמטיקה להרבה יותר מסובכת. אבל זה נחמד. זוהי נוסחה של יחס קבוע. בדיוק כאן. זה סך הכל ביטוי פשוט. בואו נרכוש את הניסיון עם בעיות כוח, מסה ותאוצה. אז ככה, יש לנו כוח, יש לנו כאן אה, כוח, ונניח כי יחידות המידה של כוח נקראות ניוטון. בואו נאמר כי יש לנו אה, כוח, נרשום כאן, נסמן אותו, הכוח של 10 ניוטון. כדי להבהיר זה בעצם אותו דבר, אותו דבר כמו זה, 10 קילוגרם כפול מטר לשנייה בריבוע, זה ניוטון. וזה עוזר לנו שניוטון זה הלק קילוגרם כפול מטר לשנייה בריבועיות, וזה בדיוק מה שאתם מקבלים כאן, בצד הזה של הנוסחה. נאמר שוב, כי יש לנו כוח של 10 ניוטון, והוא פועל על, פועל על מסה ששווה נניח לשני קילוגרם. מסה M שווה שני קילוגרם. אנחנו רוצים לדעת מהי התאוצה, מהי התאוצה. נזכיר שוב, זה גודל וקטורי. ואם יש לנו ערך חיובי كان, ההנחה המקובלת כי הגוף נאה, ימינה, סמין בחת. ואם היה לנו ערך שלילי, או יענה שמאלה. כלומר, נתון לנו לא רק הגודל של הכוח, אלא נתון גם הכיוון שלו. נגדיר כאונה ימינה, בגלל שזה חיובי. מה תהיה התאוצה? פשוט נשתמש בנוסחה, F שווה MA. באגף השמאלי ילכם 10, אפשר לכתוב 10 ניוטון, או 10 קילוגרם כפול מטר לשנייה בריבוע, וזה יהיה שווה למסה, אשר שווה ל-2 כפול התאוצה, כפול התאוצה, כדי לחשב מהי התאוצה לכם פשוט לחלק את שני אגפים בשני קילוגרם, נחלק את האגף השמאלי בשני קילוגרם, נחלק את האגף הימני בשני קילוגרם, זה מתבטל, ה-10 וה-2, 10 חלק 2 שווה ל-5 מבטל קילוגרם, מחק פון, זה סמ茨ם. נאביר לאגף הצמלי יש לנו 5 מטר לשנייה, 5 מטר לשנייה בריבוע, וזה למסה שווה לתאוצה. נמשיך למה אני שואששון? מיקרהים נחפיל את הכוח. כעת יש לנו 20 ניוטון או 20 קילוגרם כפול מטר לשנייה בריבוע. 20 קילוגרם כפול מטר לשנייה בריבוע. נסמן זה בצבע אחר, כדי שיהיה לנו כאן ברור. 2 קילוגרם כפול התאוצה, נחלק את שני אגפים ב-2 קילוגרם. מה נקבל? זה מתבטל, 20 חלקי 2 זה 10, קילוגרם מתבטל עם קילוגרם. שוב, יש לנו את התאוצה שבמצב הזה שווה 10 מטר לשניה בריבוע, זה שווה ל תאוצה. כלומר כאשר אנחנו מכפילים את הכוח, מגדילים מ-10 ניוטון ל-20 ניוטון, התאוצה גם היא תוכפל. נקבל שבמקום 5 מטר לשנייה בריבוע, התאוצה תהיה 10 מטר לשנייה בריבוע. כלומר רואים שיש יחס ישר והמסה מגדירה את היחס. ניתן כעת לדמיין מה קורה כאשר מכפילים את המסה. כמו במקרה הזה, כאשר הכוח שווה ל-20 ניוטון, לא נמשיך לחלק ב-2 קילוגרם, כעת נחלק ב-4 ואז נקבל 20 חלקי 4 שווה ל-5, והיחידות הן מטר לשנייה בריבוע. נסכם כי ככל שנגדיל את המסה P2, ככה תאוצת למחצית. כלומר, כל שהמסה גדלה, נזדקק לי יותר כוח כדי להאיץ. עבור כוח נתון, ככל שהוא פחות מעיץ, קשה יותר לשנות את הקבועה.